يا ابو كفن محنع ليتنا ماش تحنع الغياب امتحنع للوصال الهمام قلبي يبغي وصالك لا تخلي قبل يا عشاق بدولك واحد فيه هام عزتي للمفارق كل ما لاح بارك في الهواجس صغارك يا عرب ما صالك لا تخليها ها لك قبل يعشق بدالك واحد فيها لا I حساب انك ما ردّه رجعه أهلك حرام السوالف طريفه والنوايا نظيفه والمحبه شريفه ابن ضمنك تنام عزة من الفلق كل ما لا حبالك فالهواجس فلق يا عرب ما يلام غدا في محله ما الطيب منها خلا كان صبتها خلا يسهر وما ينام عزة تغير بزق للمحبه نظام خلك اللي توده للهجر ما تحده تحسب انك ما رده رجعه لك حرام ترجمة